za današnji recept sem dobil, ko mi je Miha pokazal fotografije iz dopusta. A res? Ja. A beš? Prav jaz sem bil ja. tvoja inspiracija. Ja. No. A vidite, to je pa tako, ka si žar vplivneš. Kjera slika pa? Na plaži, ko ležiš, v kopalkah, na kreti. Aha, in to ti je dal prav inspiracijo. Kaj boš pa pripravil? Zapečenega pišeka po grško. Glede na to, da je Matic potoval ogromno po svetu, bom danes pripravl eno jed, ki se fantastično poda k njegovim chilijomakam. Ni čisto naš, se pa ful dobro pripravi na žaru. Kaj? Burek na žaru? Kebab izpod peke? Delali bomo piščanči Giros. Giros? ali je to kebab? Čak, a je to tista fora, ki je neki kao druzga, ampak resnič je isto. K grška kava pa turška kava. K Coca-Cola light pa Coca-Cola zero. Ali pa, kot na božično noč, ali pa v nemški komad. Najprej bomo naredili marinado. Vzememo liter jogurta, dodamo rdečo papriko, žličko gorčice, malo čilijomake od matica, timjan, oregano in majaron. Mm, majaron. Najbolj grška začimba na svetu. Ti, a niso imeli Kingstoni un komat majaronu? Tri žlice, gorčice in majaron. Na to damo piščanca v marinado. Seveda piščanec brez kosti in ga mariniramo 24 tur. Čak, kje pa nas dobiš piščanca brez kosti? Amajo naši mesari osteoporožni oddelk. 24 ur. Stari, to bo pa en res dolg YouTube video. Nač, pejte spati, pa se jutri vidimo. Kaj bo pa midva počela ta cajt? U, že vem. Log bi prebrala kakšno dobro misel iz moje nove zbirke, žar upanja. Ah, lej ga ti ali lisička, a? Ti si žarno stradamoš, ti si vedel in si že včeri dal to v hladilnik. Vidovi ti Darko, a? Meso vzamemo iz marinade, ga narahlo popil namo papir na to brisačko, popopramo in posolimo. Kaj pa če bi dodal še malo majarona, kot pravi stara ljudska modrost? Majarona in regresa ni nikoli preveč. Meso izmenično nataknemo za slanino. Mm. A vidiš, zato je pa to idealen uh, recept, če si imel slab dan v službi. Z giro s pišancem ne boste enkolj najbolj natakneni za mizo. In ko imamo to narejeno, damo na bodala peč za enih 15 minut direkt na Žrjavico, ki jo je prej seveda pripravo tvoj pomočnik. Kaj? A jaz bi mogel to narediti? Ja. Pff, za vse sem sam. Vem, zakaj se tale oddaja imenuje žar legende, če vse sam en človek dela, a ne?